يقولون من عذاب يوم أليم هل ينظرون الا الساعه أن تاتيهم بغته وهم لا يشعرون هل ينظرون الا الساعه أن تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا, الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم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 الجنة. أدخلوا الجنة الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من حبواكوان وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأعين وانتم فيها خالدون الجنة التي بما كنتم تعملون. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون َلا كان عَنْهُمْ وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليظل علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون، لقد جئناكم بالحق ولكن. أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فان مُبْرِمُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين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 وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم استاذ وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاة إلا من شهد بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون، وقيله يا رب إن أُولَى فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون